الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا على بني إسرائيل لترسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدؤونا ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاء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 أدراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون في الآترة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ويبعو الإنسان بالشد دعاء أمر بالخير وكان الإنسان وقلنا الليل والنهار آيتين فمقرنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا, ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء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 وإذا نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا